Tässä videossa tehdään ohjelma, joka tarkastaa käyttäjän salasanan. Ensin ohjelma kysyy salasanaa käyttäjältä. Sitten tulee komento if, joka tutkii onko salasana oikea. Eli jos salasana on porkkana, joka on oikea salasana, niin silloin käyttäjä näkee viestin Oikein meni. Sitten mennään testaamaan ohjelmaa. Eli jos annetaan salasana porkkana tulee viesti Oikein meni. Mutta jos annetaan jotain muuta niin ei tule mitään viestiä. Tässä näkyy on if-rakenne, eli siinä on ehto, tässä ehto, että salasanan pitää olla porkkana, ja silloin kun on ehto, niin siinä pitää olla kaksi on-merkkiä tähän tapaan. Sitten tässä on koodi, joka suoritetaan silloin, kun käyttäjä antaa oikean salasanan, eli silloin kun tämä ehto pätee. Tähän voisi tehdä myös toisen osion, jossa lukee ELSE, eli tämä koodi sitten suoritetaan silloin, kun käyttäjä antaa väärän salasanan, eli silloin kun tämä ehto ei päde. Silloin voisi tulla vaikka viesti Väärin meni. Ja jos tämän koodin suorittaa taas, niin voi antaa salasanan. Porkkana on oikea salasana tulee viesti oikein meni, mutta muiden salasanojen kohdalla tulee sitten viesti väärin meni. Tässä kannattaa myös huomata se, että tämä koodi ja tämä koodi on eri tasolla. Eli tässä on tyhjää, joka ilmaisee sen, että tämä koodi tulee suorittaa vain silloin, kun ehto pätee ja tämä koodi tulee suorittaa silloin, kun ehto ei päde. Tehdään sitten ohjelma, jossa käyttäjä antaa sekä tunnuksen että salasanan. Eli ensin tunnus ja sitten salasana. Ja nyt halutaan, että käyttäjän tunnus ja salasana on samaan aikaan oikein. Eli tunnuksen tulee olla Liisa ja salasanan tulee olla Nauris. Jos näin on, niin tulee viesti oikein meni ja muuten tulee viesti väärin meni. Eli nyt annetaan ensin tunnus, liisa, salasana, nauris. Se meni oikein. Mutta jos toinen on väärin, jos vaikka tunnus on kyllä oikein liisa, mutta salasana on porkkana, niin se meni väärin. Ja samoin jos tunnus on väärin, jos tunnus on aveli, mutta salasana on nauris, niin sekin meni väärin, ja tietenkin myös jos tunnus on väärin, ja salasana on väärin, niin se on myös väärin. Eli tämä ehto vaatii, että kaksi asiaa pätee samaan aikaan. Siinä on AND eli JA, eli pitää olla tunnus Liisa ja pitää olla salasana NAURIS. Tehdään tähän vielä yksi laajennus, eli tehdään niin, että tässä voi olla kaksi eri käyttäjää. Ja nyt jos ensinnäkin Liisa voi kirjautua tähän, ja sitten tehdään tähän vielä toinen käyttäjä. Eli jos tunnus onkin Pekka, Ja sitten salasana on kissa, niin myös se toimii. Tehdään vaikka niin, että annetaan eri viesti eri käyttäjille. Eli Liisalle tulee viesti moikka ja Pekalle tulee viesti heippa. Tässä on nyt elif. Tarkoitan, että toinen mahdollinen ehto mitä voi tapahtua. Ja sitten testaamaan ohjelmaa. Eli anna tunnus, jos on Liisa ja nauris, tulee viesti moikka. Jos on Pekka ja kissa, tulee viesti heippa. Mutta jos on jotain muuta, kuten ja porkkana, tulee viesti väärin meni.